Peminat Zolez bertemu kembali dalam edisi terbaru Hijab Friday. Pada minggu ini kami akan membawakan kepada anda satu gaya yang feminin yang akan menonjolkan kecomelan anda dalam berhijab. Mari kita mulakan. Gaya ini memerlukan satu birch dan tiga pink. Pertama sekali pastikan selenam anda satu bahagian lebih pendek dan satu bahagian lagi lebih panjang. Pintang di bahagian ini seperti ini. Kemudian, ambilkan sisi shawl belakang, bawakan ke hadapan dan letakkan di kepala seperti ini. Mahukan bahagian selendang yang pendek ini Meliliti leher anda ke sisi dan kemaskan Selepas itu, ambil bahagian hujung selendang yang panjang ini Letakkan di kepala dan pingkat Kemaskan di bahagian lebihan ini ke bahu anda. 姐